Чи буде правильним рішення утеплити фасад цегляного будинку оксордованим пінопластом е, Роман тут буде дуже сильно господі як знову от зголові вилітають слова частіше частіше треба спілкуватися Дивлячись, в якому кліматі ви будуєте будинок. В Україні на сьогодні це дві зони. Перша і друга. Ну, або юг, або, або південь, або північ. Де ви? По-друге, треба зробити розрахунок і подивитися для вашого клімату, якої товщини треба ЕППС, щоб зона конденсації була потеплювачі. Якщо ми дивимося з вами на стінку, робимо утеплення екстрадованим пінополістиролом, то зона конденсації краще, щоб була ось тут. Ну, по сучасних нормативах краще. Я не зовсім з цим згодний, але по сучасних. Якщо буде зона конденсації ось така, наприклад, це теж може бути, але в такому випадку треба зробити додатковий розрахунок по вологонакопиченню за опалювальний сезон, щоб перевірити. Не забагато лі води буде в вашій цементній кладці? Якщо не вона встигає висохнути за літо, ну ніяких проблем нема, воно все працює. А третій варіант – це ось так, стіна і утеплювач. І от ви робите розрахунок, а зона конденсації ось тут. І перевірочний розрахунок по вологонакопиченню говорить про те, що стіна не буде встигати висихати. І з кожним роком вологі буде більше, більше, більше. І через деякий час, через год, рік, два, три грібок на стіні так от яка відповідь для... якщо ви в Україні то зазвичай по розрахунку для першої зони більш холодної проходить десь порядка 80-90 мм. тому зазвичай округляють і ставлять сотку це оцей випадок частіше роблять так е Ті, хто все ж таки хоче будинок тепліше і робить утеплення, наприклад, 150 мм, то це оцей випадок. Десь отак. А той, хто будує будинок для того, щоб його продати, або для того, щоб зекономити, то оце 50 мм. І тоді не можна. Так ось відповідь. Ні. Так. Так. Выбирайте, обирайте.